Történelmileg nézve egy pillanat alatt bekövetkezik egy, egy olyan helyzet, hogy van egy 35 ezres tagságú szervezet, amelyik történelmi döntések előtt áll, egy, és nincs kiépítve semmi, mert semmijes nincs. Nincs infrastruktúrája, nincs kommunikációs rendszer, semmijes sincs. Ez körülbelül úgy nézett ki, hogy volt a vezetés Antallal az élen, mert neki volt. Stratégiája, elgondolása minden. A vezetést meggyőzte, vagy hittantalban, teljesen mindegy, akik szepszisebb voltak tele, azok meghúzódtak, fogalmazhatok így. És körülbelül, mint a süssy a Sárkány című mesében, úgy zajlott ez az egész, hogy kérdezte, ugye a Süsű a Sárkányt. Vagy fordítva, te, nem. Szóval a királyfit kérdezte a süsű, hogy mi lesz a haditerv. Na most a süsű ebben az esetben az MDF, és akkor az MDF kérdezte a királyfit, hogy mi lesz a haditerv, és mondta a királyfi, hogy én megyek előtti, meg jöttök utánam. És ez így volt. Tehát itt a bizalom alapján működött az Éjjön. egész.